بس ولده ياخذك ويا اشتركوا في القناة <تصفيق> اقول لك هذا Yağız <gülüyor> Yağız في ما انا بس انت عندي خليها علي انا اذا نجيب التوم بس عن جد اسعار ارانب ارانب 10 تزود بوحده والله شنو هو وسهلا بكم شويه <تصفيق> شويه <تصفيق> اللي في كيف اه ماشي طش طش طش كله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>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 أه هل والله ما هذا حلو نظيف وما يجمع نظيف mefruz ocağına bir tane daha bakayım hadi gel bakalım sağ ol çok sağ olun vallahi aminler olsun ne oldu böyle anılar kanlıydı الله الله الله الو اليوم حلو I'm not going